اے کے دنیا چ پھیر دیتے او ایسا رشتے راندے پیا سے سب کو نوریاں سج دے کیتے ہن تے کوے دے بھاندے رہیا سے کیوں بھیجے یارش تو فرش تے اس ہجرات دا کوئی مقصد داس کیا بھویں تے دا طنگ کر کے اس لو مرچنا کے دے ان مول دی ہا سے جو ان کی حرکتاں کر خدا کو منگے نہیں ہا سے وہ بولی نہیں رہے قومیں نہیں رہے مگر ہن وی چڑھن ان بھی تے महकू याद आंदे मी आवे या ना आवे घर अर कच्चे होए अस मिट्टी दिट्टी रचे हुए तो गए उचे लोक साजे ऊँ मंदड़े हाल दुख सादे समझे कौन आ जंगल चूँ भे मौज पे मारे लोक साजे हायन पाड़े हुए یہ سڑسوں اٹھا terminology اس دنیاں سساڑے ہوئے میں تو ہنس ہنس کے سناتا رہا تیری باتیں جو سمجھدار تھے وہ بھولے بڑے بین کی پھر تیرے غم کو چھپانے کا سہارہ ڈھونڈا پھر کسی قبر پہ جاہ بیٹھے بڑے بین کی پھر تیرے غم کو چھپانے کا سہارہ ڈھونڈا پھر تیرے غم کو چھپانے کا سہارہ ڈھونڈا پھر کسی قبر پہ جاہ بیٹھے بړے بین کی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میری محبت کا so, بات بدل کر کہا سنا میرے دوست انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں میں اپنے سارے زخم خدا کو دکھاؤں گا اے رب کائنات ادھر دیکھ میں فقیر جو تیری سرپرستی میں برباد ہو گیا پار کر گئے پروازاں بیچنا اور سو والا کو تم جھاپ کے اسا چھوڑ کے کئی اسمانہ کھوں آ گئے ہیں تھال ساکو توں جھاپ گین ہر پاسوں جھاٹن جھاپ گین کوئی آجیا کھال ساکو توں جھاپ گین اسا ہلوی توٹ کے ڈھان دے پیون جھل جھولی جھولی ساڑے گھر دی رونک مر گئی ساہیں ساڑا بستہ گھر بھی ران تھی ہے اسا ہی میں ہی میں نائے تھی گئے ساڑا ٹھیک سارا نقصان تھی ہے واہ